السلام علیکم سوار کے پاکستان میں آج ہم آپ کو اسلام آباد میں ایک نئی جدت سے بھرپور کھانے کی فاسٹ فوڈ ایٹم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس کا نام ٹونیڈو پوٹیٹو ہے اور کچھ لوگ اس کو اسپائرل پوٹیٹو بھی بولتے ہیں ہماری عام زبان میں اس کو سپرنگ والا آلو بولا جاتا ہے اس جدید قسم کے آلو والے چپس کی یہ سٹریٹ ہاکر ڈھابا ایف نائن پارک میں کراچی کمپنی گیٹ کے سامنے لگایا جاتا ہے آئے ہمارے ساتھ سپائرل تھرنیڈو پوٹیٹو کو انجوائے کریں